Det er den bedste ferie, jeg har haft i 10 år, og jeg er endda kun syv. Din far er en vatnæs. Nej, han, har, han er den bedste. Vi skal vinde den konkurrence. Ja, ja. Nej, nej! Det gik så heller ikke. Fartofir i solen, biografpremiere 28. juni. Så kan I få rulle Marie i kage. Så siger jeg tak for i aften og kaffe.